પણ એને કેની દિવા ની હોય પણ એ તો મારા વેલરાજ નદીવારા છે સુના વેલનાથ ના રથ રથના કોણ તલાવ વેલનાથ કીયા છે એટલે તો ઠાકોર ફેમસ થયા છે ચારે દિશામાં